سلام به همه دوستان اگر تشریف دارین سر کلاس ادامه کلاس من شروع کنم بسیار عالی ببینید تو حوزه سرمایه گذاری ما دو روش داریم بر اساس همون تست MBTI که خدمتون گفتم که حتما این تست رو بزنید دو تا توی اون کاراکترتون مشخص میشه و بر اساس اون کاراکتر شما میتونید در یکی از این دو حوزه سرمایه گذاری یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم مسیر و تکلیف خودتون رو بدونید. اگر دوستی رسید به اینکه اصلا به درد بازارهای مالی نمیخوره به اینکه از بازار مالی باید خارج شه یا اصلا وارد نشه بلکه به جای گذاری مستقیم از روش سرمایه گذاری غیر مستقیم بعد استفاده بکنه. روشه که سرمایه گذاری مستقیم یعنی همینی که من میرم خودم بیتکوین میخرم، اتر میخرم منرو میخرم و و و و اقدام میکنم به چی؟ به این که بیام بیافتم تو دل, دل خرید و فروش یه موقع هست که من قرار نیست به عنوان یه سرمایه گذار خیلی منتونه شود که دیلی تریدر شروع کنم به خرید و فروش بلکه میخوام فقط به عنوان یک آدمی که توی بازار میخواد سرمایه‌گذاری کنه یه قسمتی از منابع مالیشو این تو داشته باشه عمل کنم که همونطور که می‌بینید تو بازار کریپتوکارنسی قسمت زیادی هولدرن نگه‌دارنده بیت کوین و سایر رمزارزها برای بلند مدت هستند بک بک اصطلاح چی بود بک هدلند نگه می‌دارن برای مدت طولانی دو تا روش مستقیم و غیر مستقیم داریم تو روش غیر مستقیم میتونم برم از ظرفیت مثلا صندوق های سرمایهگذاری و اینجور چیزها استفاده بکنم که خودم درگیر شن یه ایجنت بگیرم این کار رو انجام بده تو روش مستقیم اینه که من خودم درگیر میشن هر دو مورد با هم میبینیم بینیم طی این دوره تجزیه تحلیل ر... ببینید تحلیل تکنیکال بر اساس تیزیح و تحلیل روند آماری قیمت و حجمه یعنی چی؟ یعنی من؟ اون آقای چارلز داو هم می اومد بر اساس قیمت و حجمی که نوسان داشت توی خرید و فروش نسبت به تحلیل اون می کرد وقتی قیمت رفته بالا حجمش اومده پایین قیمت مطمئنا فرداش اصلاح میکنه این برای بازارهای منقطع برای بازار متصل مثل بازار کریپتو که 7 در 24 میتونه به لحظه‌ای بعد این اتفاق براش بیفته همین خاطر چیزی به نام تایم فریم مطرح میشه. بازه های زمانی که بحثش طولانی تره با هم ادامه مسیر خواهیم دید. هم که برای تحلیل تکنیکال وجود داره همه چیز در قیمت خودشون نشون میده. حرکت در روند ها هست تو تایم فریم های مختلف و تکرار های گذشته همون سایکل های بلند مدتی که گفتم تکرار میشه. ببین یه چیزی توی اقتصاد به نام جغرافیای اقتصاد وجود داره. مثلا من یه بار داشتم اینو میخوندم برام جذاب بود. مثلا در مورد ایران گفته بود. گفتت ببینید شما کشورهایی که ریشه دارن. حتی یه دفعه هم یه کلیپی دیدم شاید شما هم دیده باشین یه استاد اقتصاد دانشگاه, دانشگاه امریکایی داره توضیح میده. من اونو پیدا کنم حتما سر کلاس شما یه بار نمایشش میدم. میگه کشورهایی که اینها تمدن دارن سالیان سال از قدمت اینها میزل شما نمیتونید اینها رو از بین ببرید اقتصاد اینها میتونی خراب بکنی، دستکاری کنی، نوسان ایجاد کنید توش ولی اقتصاد اینها رو نمیتونید چقدر جغرافی ها روی اقتصاد تاثیر داره و این مسئله تکرار های گذشته دقیقا به همینی انجامه زمانی که یه چیزایی سیکلای بلندی دارن شما مثلا یه سری کشور ببینید به حال کشوری مثل چین مثل هند روسیه مصر اینا رو ببین نگاه کنن حالا مثلا میریم سراغ تاریخچه اینها درسته شاید مثلا 2 4 سالات بشن اما این اتفاق مقطعیه شاید مثلا 50 سال 100 سال توی یک سیکل اقتصادی بلند چیزی نباشه اما خب قطعا به عمر ما شاید قد نده ولی میخوام بگم تو تایم فروم های بلند کشورایی که دارن استراتژیک برنامه ریزی میکنن به قولی خیلی تأثیر نیست جالب براتون بگم هفته پیش بود برای من یه دونه فایل فرست دادن الان از رو اون فایله اعتبار میخوام این گونه تلگرام زودتر درست که من بتونم بر اساس اون یه سری فایلم براتون بفرستم چون شما دیگه الان به یه لولی بعد بپردازین که یه مقداری بحث اقتصاد کلان هم داره دیگه میکرو نمیخوای نگاه کنی ماکروی میخوای نگاه کنی و این اهمیت داره دارم دنبال اون فایله میگردم که اگر بتونم همینجا روی صفحه بهتون نمایش بدم خب حالا با این سرعت که من دارم این رو میزنم بالا پایین پیدا نمیشه اما توی اون داشت میگفتش که اقتصاد چین و اقتصاد هند در وضعیت فعیلیش رو میگفت بعد پیش بینی سی رو انجام میداد و میگفت توی 2030 سی جوری میتونن از اقتصاد امریکا بزرگترشن و اینها همه اون نهی به اصلی هست میخوام تایی دوم بشه گره بزنن به کریپتوکارنسی، اگر دلار دوصاره همین همه هم یادمون هست که 1971 نیکسون چه کلهی سر دنیا گذاشته و اون داستان پشتوانه طلایی که از دلار برداشت و بعد اومدن دلار چاپ کردن و همینش دادن دست مردم و بعد ارزش دلار اومد پایین. حالا به یه نقطه‌ای رسیده که مردم یک جایگزینی بهتری به جای دلار پیدا بکنن، از اون خارج میشن که این جایگزین خوب میتونه کریپتوکارنسی و به صورت خاص بیت کوین باشد. پس خیلی دور از ذهن نیست که این اقتصاده میتونه کوچیکو کوچیکو کوچیکتر بشه و بحث های اقتصادی کلان دیدین توی یه سری مهمونی‌ها آدم‌ها می‌شینه دور هم دیگه همش اینا هم در مورد مسئله اقتصادی حرف می‌زنن در مورد سیاست و فلان و به صحبت میکنن آدم فکر می‌کنه مثلا چه خبره بابا اومدی با مهمونی <تصح> به قولی خارجه و <با> دفاع <تصح> اما بحث اینی که اگر من اینجا دارم مطرح میکنم دنبال این هستم که برم ارتباطش رو به کریپتو بدونم اگر من های فاکتورهای تاثیرگذار بر کریپتو رو بگردم و پیدا بکنم با منطق بهتری توش سرمایه گذاری میکنم و تفاوت آدم ها هم بدونه دیگه تو این داستان مالی خیلی مهمه دیگه تفاوت آدم ها توی این مشخص میشه و اگر حالا بر هر حال داریم طرف استاد دانشگاه هست دکترای اقتصاده ولی باز بیره وام مثلا 40 50 تومانی محله کارسو بانکو بهمان خب یه جای کار گیر داره دیگه یا در سر درست نخونده یا به خودش اطمینان نداره به همین خاطر ما اگر چیزی هم میشنهدیم سعی کنیم ارتباطشو و تحصیل رو بر بازار کریپتو بررسی بکنیم فقط دونه اینه که خب گیمی به